مسئلہ پوچھنے کے لیے رمضان المبارک کا دن تھا ت نے مسئلہ پوچھا تو حضور پاک پاگلیہ سلاۃ والسلام نے آگے سے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کو روزہ ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہمیں روزہ ہے تو حضور پاگلیہ صلاح و سلام نے ارشاد فرمایا تمہیں روزہ تو نہیں ہے وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے ہمارا روزہ ہے حضور پاک صلاح و سلام نے ارشاد فرمایا ذرا یہاں پر کہہ کر کے دکھاؤ الٹی کر کے دکھاؤ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 کہ رمضان المبارک میں ہم ہر چیز ترک کر کے خالصت اللہ کے رضا کے لیے ہر وقت سر جد ہوتے رہے